Conducerea PSD a decis, se schimb data la care se vor plăti pe pensiile. Conducerea PSD, reunit în cadrul biroului permanent naional, a luat o decizie care vizează milioane de pensionari în prezena premierului Viorica Dăncilă ministrului Muncii, Ia Olgoa Vasilescu, PSD a decis schimbarea datei la care vine pensia. Astfel, PSD a decis ca toate pensiile să fie peletite până la data de 15 ale lunii, asta după ce au fost mai multe scandaluri legate de faptul ce pensionarii nu îi primeau pensiile înaintea unor serebeturi importante, informează România TV. Decizia va fi formalizată în guvern, în cel mai scurt timp.